el fet de formar part de la cooperativa de l'escola és quelcom molt important perquè em sento la cooperativa com, com a part de la meva vida i per mi l'escola és com una, com una segona casa I, i per allò que és nostre, no? com a cooperativistes volem el millor i per tant sempre ens esforçarem per poder oferir el millor possible als, als nostres alumnes i a les famílies que ens acompanyen en aquest viatge. La nostra cooperativa ja des de fa molts anys eh, està declarada una cooperativa sense afany de lucre, que té el compromís i l'obligació, eh, té el deure, de reinvertir tots aquests possibles excedents en la pròpia activitat. A Escola Sant Gervasi no hi ha ningú que s'endugui els excedents a la seva butxaca. Tot es reinverteix les persones que treballem aquí, som gent que estimem l'educació, ens dediquem això perquè ens agrada moltíssim i, per tant, és normal que vulguem reinvertir en la nostra activitat allò que puguem guanyar. Per què? Perquè és que volem que l'Escola Sant Gervasi sigui una escola increïble. El que fem tots és vetllar perquè aquest, aquesta escola sigui una escola amb il·lusions, amb, amb propòsits, amb objectius. Llavors sempre em sento molt recursada cada cop que tinc una idea o tinc no sé, algun objectiu a fer, els meus companys les meves companyes sempre em donen un cop de mà I si no funciona, doncs sempre busquem o mirem des d'un altre prisma. La cooperativa és nostra, però no creiem que sigui nostra en exclusivitat, sinó que el sentit del cooperativisme és molt més ampli. Per això a l'escola tenim 576-580 pares i mares que són socis col·laboradors de la cooperativa i que participen de manera activa molts d'ells en la presa de decisions. Si no estàs col·laborant, després poc dret tindràs a queixar-te i aprofitar una escola com és Sant Gervasi, que et dona l'oportunitat de tenir veu i vot i poder expressar a que doncs, per tu han de ser les línies a seguir, doncs crec que és interessant que, que hi participem els pares. El cooperativisme ben entès és un cooperativisme amb vinculació social. No pot ser cooperativisme com, com en una empresa que persegueixi únicament la finalitat de guanyar diners. Quan si Ens dediquem a l'educació, ens sabem molt d'això, perquè... El resultat del nostre treball es veurà a mig i llarg termini. I quan el trobem passats els anys, quan els alumnes ja no són els nostres alumnes, sinó els nostres exalumnes, i veiem com s'han desenvolupat a la vida, i les coses que fan és quan ens sentim més feliços, perquè veiem que la nostra feina, conjuntament amb la de les, la de les mares i els pares, té un, té un gran sentit. No? Jo crec que això és super, super important perquè bueno, un cop marxes de l'institut, o fins i tot la universitat, al final el món està tot superconnectat entre, entre un munt de disciplina, ja siguin doncs, disciplines professionals o simplement gaire d'interès propi. I llavors que, que tingui aquesta, aquesta connexió amb l'entorn fa que un cop surtis de l'ambient escola eh, també estiguis supercòmoda en altres ambients i també que tinguis més interès per altres disciplines de, que no només siguin les acadèmiques. Que l'escola posi en marxa les cooperatives escolars, eh, Possi en marxa projectes transversals de treball amb la comunitat, Eh, eh, col·laboracions amb entitats de, de la ciutat i de la comarca, des dels de nens més petits fins als els nens, els alumnes més grans, amb, amb els treballs d'investigació, amb els treballs de recerca. Per a nosaltres és molt important que, que, que això que ara, que ara comentem de les competències, que les competències no deixen de ser una altra cosa que coneixements aplicats, coneixements significatius i coneixements que tenen una repercussió i que, i que, i que es posen en valor, que aquest, com deia, que aquestes competències eh, tinguin un reflex en, en la societat que, de la qual participen els nostres alumnes. Per tant, són molt importants les intencions, torno a dir, però és molt important, si no més, que aquestes intencions es tradueixin en accions.